Ви такий міф, що всі художники трошки тю, трошки га, або й зовсім шобанути? Я багато чула і на захист нас усіх хочу сказати, що ми рівно такі самі, як і всі інші маємо сварки в сім'ї. Рівно ті самі, що і у вас ми маємо збочені думки і бажання. І єдине, що нас дійсно відрізняє – це космічне. Неймовірна насолода від магазинів художніх матеріалів.